BELAJAR MENULIS HURUF BESAR V Cara tulis huruf V Langkah 1. Lukis tiang tinggi, serong ke kanan. Langkah 2. Lukis puncak bukit. Lukis tiang tinggi, serong ke kanan. Lukis puncak bukit. V Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf V besar. Dua langkah mudah jangan dilupa. Adik lukis tiang tinggi, serong ke kanan lukis puncak bukit V besar namanya.